П'ятеро із дев'яти травмованих в аварії перебувають в реанімації. Усім медики надали допомогу. Кому потрібні були операції, прооперували, розповідає головний лікар Волочиської лікарні Віктор Чубар. Оперативне лікування проводилося на абдомінальній, на червній порожнині, ну, і також імобілізація відломків з травмами кінцівок. Чотири чоловіка, які знаходяться в травматологічному відділенні, стан їх середньої скажімо, так, важкості, а всі інші стан хворих вкрай важкий. За його словами, серед травмованих був семирічний хлопчик із переломом гомілки. Лікар каже, після обіду дитину доправили в дитячий спеціалізоване відділення Хмельницької обласної лікарні. Ми рахуємо, що більш ефективно і більш якісно буде лікування проведено в спеціалізованому відділенні, тому прийнято рішення відправити дитину на третій рівень, в обласну дитячу лікарню. Із Ізіослів, чи живі його батьки або родичі, з якими хлопчик їхав з Дніпра на захід напрямку Тернополя, наразі невідомо. Та розповідає, серед ушпиталених є люди без документів. Серед п'яти чоловіків, які знаходяться в реанімації, два чоловіка – це невідомі, це чоловік і жінка, стан їх край важкий. Один із них – чоловік оперований, там розрив селозінки був, велика кровотрата і ще плюс до того є черептомозова травма. Восьмиродорослий перебиватиме в закладі не менше тижня, каже Віктор Чубар. Вони не можуть бути транспортовані десь на інші рівні. При необхідності ми будемо кликати спеціалістів. За його словами, сьогодні ж до медичного закладу навідувалися місцеві жителі волонтери, пропонували допомогу, одяг, взуття, продукти. Лікар каже, допомога не буде зайва, бо особисті речі людей, які потрапили в аварію, у більшості зіпсовані. Щодо медичної допомоги, то пацієнти усім забезпечені. Лікувальний заклад забезпечений всім необхідним для того, щоб надати першу допомогу. Аварія сталася на трасі М-12 Стрийзнам'ятка з швидкісним рухом на території Волочиської громади о 6 ранку, розповідає начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Поблизу села Лозова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автобусів, які рухалися на зустріч один одному. За попередніми даними, у мікроавтобусі їхали переселенці, які рухалися у напрямку міста Тернопіль. За її словами, слідчі з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло семеро людей – водій та пасажири мікроавтобуса. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельниччина.